Gurean eskuntza hitz egiten dugunean hiru eskuntza sistemata zitzegin behar dugu. Ipar Euskal Herrikoa, Euskal Autonomia Erkidegokoa eta Nafarroko Autonomia Erkidegokoa. Helburua erreferente bat eskaintzea da, egungo egitura politiko-administratibo desberdinen gainetik eta bakoitzaren ezaugarri eta egitmoa eh, eh, egespetatuz. Eh, Ezkuntza sistemak behar duen eh, estrategia partekatuaren eh, oinajiak finkatzen laguntzea da. <totipen>